أنا اسمي ليلى الحلوة، بينادوني يا لولي، في عندي أحلى حكاية، اللي بيعرفها يقول لي ليلى ليلى لولي لولي، لا لا ليلى لولي لولي اسمعت الماما لي وبحنية قالتلي للجدة عندك مشوار، وعطتني هيدي السلة، وقالتلي الغابة كبيرة، مليانة وحوش كتير